أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج إجهر، طبعا حلقتنا اليوم هي مع الرائع ديفيد وحوار مفتوح معه أسئلة يعني بصراحة يعني طرحناها وحابين مثل ما بقول أصدقائنا طرحوا أسئلة وحابين ناخذ الإجابات من أخونا ديفيد، طبعا أمير مثقفين أهلا وسهلا فيك ديفيد. حبيبي تسكني جاني يسعد مسارك أهلا وسهلا ديفيد وأنا كثير فخور فيك ديفيد وبصراحة جتني رسالة من أخونا أحمد حرقان عمول وحياة الآلهة مش عارفين نودي جمايلكم فين يعني على كل حال على كل حال ديفيد بصراحة يعني أنا طلبت منك الحلقة هاي وانت ما تأخرت يعني في في مثل ما أقوله الطلب وأشكرك جزيل الشكر على تلبية الطلب طبعاً أرحب بكل أصدقائنا المتواجدين على اليوتيوب كل الأصدقاء أصدقاء كثار بصراحة أنا ما رح أروح بالأسامي واحدة تلو الآخر على كل حال أرحب بكل الأصدقاء كنت أتمنى طبعاً مستر بلاك رح يتأخر علينا اليوم وأظن بالحكم كمان في عنده مشكله بالانترنت فالاخ اظن عمرو موجود اخونا عمرو حبيبي عمرو اذا بتقدر تبعث لي الاسئله على السكايب اكون لك من الشاكرين واذا اي صديق حابب يبعث اسئله على السكايب كمان اهلا وسهلا هو جان دوت برو 2 موجود تحت الفيديو بالديسكربشن فاي اسئله تطرح واتمنى منكم اصدقائي طرح الاسئله ومع انه عنا اسئله كثير واخونا ديفيد نبهني انه الحلقه بدها ساعه ليس اكثر ف يعني نتمنى نقدر نغطي وانا اشك انه نغطي كل الاسئله في ساعه واحده. ديفيد بصراحه يعني حكمك قاسي علينا ساعه وفقط يعني. يا سيدي الجايات اكثر من الرايحات مثل ما بيقولوا باللهجه الشاميه. يعني يعني ما ما بينفع معها المفاوضات اليوم لا بس لانه فعلا يعني فعلا لو لو لو ما بعدك بالحلقه يعني كثير اعطيت اعطيت استثنائيا يعني كثير كنت مركز بشيء عم بشتغل عليه ووقفت شغلي بس هيك لاعمل الحلقه بعمل بريك ساعه وبرجع طيب ولا يهمك يا واشكرك جزيل الشكر على الوقت الرائع اللي عطيتنا اياه آه على كل حال خلينا نبدا وما نضيع وقتنا بصراحه آه من أين نبدأ؟ يلا بس أصل للأسئلة لأنه شوية آسف كتير أنا ب... يعني شوي آه طيب السؤال الأول من الأخ في رأس عم يقول كنت عم فكر اليوم إذا ممكن نخلي ديفيد يقدم لنا شي حلقة على كيف هو موضوع من موضوع نحن لازم نعرف برأيه انه مهم انه نعرفه، شو هو الموضوع اللي نحن ما بنعرفه برايه هو انه غائب عن كثير ناس ومهم انه نعرفه. امم انا برايي ال- أنا برايي هذا الشيء اللي هو أنا اشتغلت عليه بشكل لو انه جزئي يعني ما أحسن تغطيه ب- على قناتي بالسلسلة الأولانية اللي عملتها on being intellectual، اللي هو الموضوع اللي أولاً إنه كيف بدنا نقدر، والحقيقة كويس هذا السؤال هلا إنه سألته. موضوع إنه كيف لحنا بدنا نقدر قيمة الأفكار، كيف لحنا بدنا نعرف إنه هل أنا وقت بكون عم فكر بفكرة معينة، هل هي الفكرة صائبة أم خاطئة؟ شو مدى الرينج تبع صحة الأفكار أو مدى خطأها؟ كيف أنا بصدر حكم على على قرار معين إنه هو قرار صح ولا لا مخي كيف بينظر ليتعاطى مع الأمور المختلفة لحتى أنا أحكم عليها هذا الشيء اللي كل بنعمله كبشر بشكل طبيعي وحتى أدمغتنا بتشتغل أدمغتنا تسعين بالمناسبة من الأمور اللي بنقوم فيها تقوم بها أدمغتنا لا إراديًا لحنا بس 10% من النشاط اللي بتقوم فيه أدمغتنا منقوم فيه بشكل واعي عمليًا الوعي عندنا بس موجود بالقشره الدماغيه اللي سماكتها واحد ملم مغلفه للدماغ بس باقي الدماغ كلياته يعمل بشكل لا واعي تماما حتى يعني مثل ما كل علماء الاعصاب تقريبا اجمعوا اليوم على انه آه هذا الموضوع اللي انت اللي انت بدك اعمل عنه حلقه موضوع حريه الاراده بعلم الاعصاب صار معروف اليوم انه اي قرار حتى اللي احنا بنتخذه بيكون اللاوعي تبعنا اتخذوا بالبدايه واللحظه اللي انا وانت منقرر فيها انه بدنا نعمل هذا الشيء هي عمليا اللحظه فقط اللي الجزء الواعي من دماغنا عرف بالقرار اللي اتخذه اللاوعي تبعنا امور من هذا النوع جان انا برايي لازم كلياتنا نوقف وقفه صدق مع انفسنا سواء انا لازم اوقف الابديت عندي عم يشتغل ابديت شيت هلا ببطئ الانترنت ولا يهمك خذ راحتك ديفيد ولا يهمك آه. تعيس الفكره اللي عم اللي بدي أقوله انه كلياتنا المشكله جان لك حتى الناس اللي صاروا ملحدين مثلا او او لا دينيين وبيقول لك اخي انا استخدمت عقلي واستخدم عقلك وفكر بعقلك وكذا بالنسبه لديفيد كلمه فكر بعقلك او فكرت بعقلي يعني هي كلمة تعني أنا بسمعها بإنه دماغي قرر الموضوع الفلاني بناءً على جميع الخبرات التي مررت بها في حياتي وجميع المعلومات التي دخلت إلى دماغي في السابق هذا اللي أنا بفهمه من كلمة فكرت بعقلي، أنت وأنا ما في ما إله أي أكثر من هي القيمة عملياً يعني مثل أحد الأصدقاء مثلاً بالحلقة اللي عملناها ديك اليوم وقت على قناتي كتب لي أنه ديفيد أنا فكرت بموضوع الطاووس اللي عنده الذيل الكبير والأسد الفرو تبعه إلى آخره وأنا لقيت أنه هي الأمور ما دخلها بالجمال ولا دخلها بأي موضوع جمالي أو انت جنسي مثل الكلام اللي انت عم تحكيه، الطبيعه لا تفهم بالجمال، لكن هذا الموضوع دخله بانه هدول الكائنات وقت عندهم هذا الشيء فهن صار احجامهم اكبر وبالتالي صاروا يخوفوا الاعداء. انا ما جاوبت على التعليقات لانه ما عندي وقت مركز كثير ببعض الامور اللي عم بشتغل عليها بس شفت النوتيفيكيشن وقت اجاني بالتعليق. هلا انا كديفيد شو قيمه هذا الراي اللي صديقنا هاد طرحه؟ بالنسبة لإلي المجمع العلمي عموماً شو رح يقيم رأي صديقنا هذا اللي هو قاعد في تخته عم يدخن سيجارته عم يشرب برايته وتفرج على الفيديو تبعي صفاً بالقصة شوي طلع معه هاد التحليل هل هنا أو أي حدا بالمجمع العلمي لازم يقيم هذا التحليل يعطيه أي وزن من الدقة أو الأهمية فيعني أنا برأيي هذا الموضوع اللي لحنا لازم ننتبه له كتير أنا بقول كلمة ال... ال... الذي الشخص اللي بيقرر إنه هو يتجاهل كل المعارف الإنسانية السابقة ويطلع بأفكار عم يستنبطة من... من مخه فأنا أرى من العدل تماماً إنه يعامل المجتمع بالكامل بتجاهل أفكاره هي اللي استنبطة تماماً مثل ما هو قرر يتجاهل الآخرين وبنفس الوقت الشخص اللي قاعد بس بده يحفظ ويردد كلام عم يحفظ بصم مثل ما بتشوف مثلا نماذج مثل ذاكر نايك وهدول الاشخاص اللي هو حافظ بصم بصم فظيع لكن عمليا هو ما عم يقدم لي اي معلومه قيمه لانه الكلام اللي هو عم يحكيه انا فيني اعمل سيرش على بالكمبيوتر تبعي وطالعه فهدول النمطين من الاشخاص لحنا لازم نتجنب انه نكون منه نحاول نكون مزيج ونتاكد كثير من وزن المعلومه اللي بدنا نقولها او الفكره اللي بدها تطلع براسنا قبل ما نحكي <تصفيق> اشكرك ديفيد جزيل الشكر طيب في الاخ تشي هاوكينج عم بيقول هل كان جبل عرفات مكان يمارس فيه الجنس الجماعي قبل الاسلام؟ ما عندي فكره طيب خلينا نروح على سؤال اخر عم بيقول اسامه اظن عصام عصام عم بيقول سلام لك وللحبيب ديفيد اتمنى لو يتكلم ديفيد عن عن البدايات الاولى لاشباه البشر وتطورهم عبر التاريخ وصولا الى الانسان الحديث اعرف موضوع طويل ممكن هو مو كثير ناس يعجبها او تهتم فيه. هلا هو موضوع كثير طويل مثل ما قال يعني وبده حلقه كامله لكن اختصارا اللي فيني اقوله انه من وقت اللي بلشنا نحن نفترق عن عن ابناء عمومتنا اللي هن اسلاف الشمبانزي وليسوا الشمبانزي الحاليين، يعني البشر اخذوا خط تطوري لوصلنا للهومو سيبين سيبيا اللي هو اللي إحنا والشمبانزي هلا هن حصيله كمان مسار تطوري اخر، هذول المسارين بيلتقوا بنقطه واحدة هي هون. هذا الجنب من البشر وهذا الشمبانزي يعني الشمبانزي ما كان موجود هون عند اسلاف البشر نفسهم وانما كان في سلف مشترك كان في مسارين تطوريين كانوا مختلفين بالكامل تماما مثل ما ال ال ال الطاووس مثلا او النسر او الاسد او الشيتا اللي بيمشي بسرعه 120 كيلومتر بالساعه طوال وقت طويل كل واحد فيهم تعرض الى ضغوط بيئيه معينه ادت الى انه التطور او الانتقاء الطبيعي حافظ على ميزات معينه بهذا المسار التطوري فمثلا النسور او الصقور في عندها قدره بصريه تقارب من اضعاف قدره البشر على الرؤية يعني اذا كان انا وانت عندنا عيون الصقر بامكاني يكون واقف على السطح بناء من عشر طوابق ويشوف نمله عم تمشي على الارض، هذا هي قدره بصريه كتير رهيبه. الصقر بتهمه كتير، نفس الشيء البشر مسارهم التطوري أدى لأنه يكون التطور مركز على أدمغتهم بالدرجة الأولى ويهمل كتير من الأمور الثانية الحقيقة اللي لحنا أضعف فيها من باقي الكائنات، فالبشر اتفرعوا عبر الكرة الأرضية كلها وفي خريطة موجودة على عليها ويشوف كيف البشر بلشوا يتفرعوا من افريقيا باتجاه اسيا واوروبا وصولا للامريكيتين عن طريق خط الاسكا يعني عن طريق روسيا الاسكا كندا راحوا على الامريكيتين بهذاك الوقت فجمعوا البشر يعني هاي الخطه الطويله المسيره الطويله من تاريخ أدت لأنه يصير في مجموعات بشرية مختلفة جداً فصار في عندي أصناف هومو مختلفة جداً حول العالم بجنوب إفريقيا بآسيا إنسان جاوا، إنسان الصين آه, نياندرتال لاحقاً تطور بأوروبا وغرب آسيا فعندي صار مجموعات من الهومو متفرقة بالعالم كلن، وحدة من هي المجموعات كانت عم كانت تطورت ادمغتها افضل من غيرها عبر هذا المسار الطويل وهي اللي لحنا بالنتيجه من اسلافهم اللي اسمه الهومو سيبين سيبين اللي هو لحنا اخر حدا مشترك عن معنا من اسلافنا كان الهومو يندرتال اخر واحد من من اخوتنا البشر انقرض تقريبا بالفتره ما بين 20000 ل 30000 قبل الميلاد يشك جدا بانه لحنا تزوجنا مع اليندرتال وما يعني حتى في دراسات لنشوفوا انه الدي ان اي ال عند الاوروبيين هل في جزء من النياندرتال ولا لا ولقوا فعلا انه في نسبه بسيطه جدا من الدي ان عند الاعراق الاوروبيه تتشارك مع الدي ان عند النياندرتال الاكتشاف الاخير اللي صار من شهر تقريبا بالمغرب على ما اذكر وقت شافوا انه في بقايا لهومو سيبان sapiens اللي هو لحنة تقدر عمرها ب 300 ألف سنة لقبل هالشهر الماضي كنا لحنا أقدم أحفوره لأسلافنا المباشرين كان عمره تقريباً 200 ألف سنة هلأ ارتفع الرينج ل 300 ألف سنة ما له رقم كتير طويل بصراحة بالمسار التطوري لتاريخنا ليقدر ببضعة ملايين من السنين وبعضهم بجادل يكون 10 ملايين من السنين انفصالنا عن الشمبانزي دماغنا لحنا كهومو سيبيان sapiens sapiens عن أدمغة الآخرين بما فيهم أخونا النياندرتال اللي توفى حديثاً بالتاريخ عملياً قبل 30 أو 20 ألف سنة هذا رقم ولا شيء بالتاريخ مع أنه كان بيملك دماغ أكبر من دماغنا كسنتيمتر مكعب كسعة لترية لكن لحنا كنا نمتاز عنه بقدرتنا على التكافل والعمل الجماعي اكتر من قدرته هو فمنشان هيك يرجح انه لحنا حسنا نستعبدهم لفترة من الزمن وبعدين ادينا لانقراضهم باختصار انا بدأ سؤال من عندي حجم الدماغ اذا كبر أكثر من هيك ما بيصير عائق امام خلينا نقول التيارات اللي تتحرك داخل الدماغ تصير ابطأ في حالة أنه الدماغ أكبر من هذا الحجم يصير أبطأ فنتيجة لهالشي هذا الجسد يصير أبطأ في التجاوب مع المتغيرات الخارجية مثلا هلا هذا السبب جان اللي بيخلينا نحن أنه معظم مثل ما قلت لك بشوي تسعين 90% من الشغل اللي بيشتغلوا دماغنا بيشتغلوا بقسمه اللاواعي لأنه قسم الواعي هو بطيء وهذا اللي وضحه ألان سنايدر مدير قسم العقل في جامعة سيدني بأستراليا وقال لك أنه السبب اللي بيخلين قسمنا الواعي كتير قليل من الدماغ أنه لحنا بحاجة للسرعة أعلى باتخاذ القرارات بحياتنا كلها وهي السرعة الأعلى ما بامكان قسمنا الواعي يعطي هي السرعة مثل القسم اللاواعي فعملية فعملياً وقت بيتطور الدماغ هو بيكون من هيك تخيل قسم صغير ومثل عم ركب عليه شور أكتر وأكتر وأكتر وأكتر القشرة الواعية هي الموضطة الفوقاني كلياته هلأ صح قد يكون أبطأ بقرارات الواعي أو قد لا تكون قرارات الواعي كتير فعالة لكن شغله كقسم لاواعي رح لحيكون فعال وعلى ما يبدو هذا هو السبب اللي يتأثر في النياندرتال بصراحة صح دماغه كان اكبر حجما من دماغنا لكن ما كان حسنان يستفيد منه بنفس الطريقه اللي نحن استفدنا من دماغنا فيها. طبعا اشكرك ديفيد على كل حال نروح على سؤال اخر من الاخ لوركا او الاخت لوركا محمد يقول او عم تقول اسف اذا ما عرفت الجنس عم يقول كيف متى اشتعلت الشمس وكيف اشتعلت وكل ما يتعلق بهذا الموضوع قبل تقريباً, تقريباً 4.6 مليار سنة من هلأ بعد ما حصل آخر انفجار سوبر نوفا للنجم اللي كان موجود بالمكان اللي هلأ في مجموعة الشمسية بعد ما طايرت الشظايا كلها تتبع هذا الانفجار السوبر نوفا العظيم هاي بلشت المادة مثل ما نحن بنعرف أي مادة تقوم بجاذبية أي مادة تجذب أي مادة أخرى فبتبلش هي المواد عم تنجذب لبعضها المواد الخفيفة جدا اللي هي الهيدروجين اللي هي مشكل بغالبيتها الشمس من الهيدروجين طبعا والهيليوم بتبلش عم تنجمع على بعضها كل ما لا عم تنجمع على بعضها كل ما كبرت المادة متل ما علمنا نيوتن كل ما كبر حجم الماده كل ما زادت جاذبيتها وبالتالي كل ما انجذب ذرات هيدروجين وهيليوم لبعضهم اكثر كل ما كبرت جاذبيتهم وصاروا يجذبوا ذرات جديده اكثر. سو so, الان انا عم بطلع على الكاميرا ولازم اطلع عليك ما بعرف وين الصح anyway سو so, uh, وقت اللي عم يصير كل ما كبر حجم الكتلة هي المجذوبة اللي هن ذرات هيدروجين والهيليوم حيجذبوا الذرات أكثر لانه وتزيد جاذبيتهم أكثر لنوصل لنقطة مثل ما هلا الشمس وصلنا لمرحلة من الضخامة لتتسع مليون وثلاثمئة ألف كرة أرضية جواتها بهيك حجم ضخم جدا هالذرات هي حيشكل ضغط كتير كبير على الذرات الموجودة بالمركز وزن هائل جدا ما فينا نتخيل مليون و300 الف كره ارضيه تسع بهذاك الحجم بسبب هذا الوزن الهائل ببلشوا الذرات اللي بالمركز بيتحدوا مع بعض وهنن عم يتحدوا مع بعض اتحاد هاد يعني بتندمج حرفيا تندمج الذراتين، يعني ذره الهيدروجين تتكون من بروتون والكترون حيندمجوا ذرتين مع بعض لشكل ذره الهيليوم هالعمليه الاندماجيه هي حتولد طاقه اللي هي بسببها الشمس عم تشعل او الشمس شغاله اليوم عندنا واي وهي كل النجوم بالكون نفس الشيء بتشتغل واي كواكب ضخمه عملاقه يعني مثل ما قلنا كوكب المشتري حكينا هذيك المره لو كان اضخم ما عاد اذكر ب 10,000 مره تقريبا من حجمه الحالي لكان حسن بوزنه ضغط كثير كبير على مركزه يخليه يشتعل ذاتيا بنتيجة تفاعلات نوويه اندماجيه هي اسمها تفاعل نووي اندماجي بعكس التفاعل النووي الانشطاري اللي احنا بنستعمله بالمفاعلات النوويه وقت بنجيب مثلا يورانيوم مخصب وبنخليه ينشطر هي العمليه معاكسه. اشكرك ديفيد انا بدي اطرح سؤال من عندي كمان الضوء اللي بياخذ من الشمس للارض تقريبا ثمان دقائق وكسور كم من الوقت ياخذ من مركز الشمس لحتى سطح الشمس بس نوضح الاليه هي للاصدقاء وشو السبب؟ بصراحة سؤالك كثير لذيذ وللمفارقة يمكن امبارح كنت بدي اتاكد من المعلومة عم بكتب مقال كنت بدي اتاكد من المعلومة وما فضيت اني طالع لانه لا بعرف الفكرة وين المفارقة وين انه بياخد وقت كتير نسيان الرقم مشان هيك امبارح كنت بدي شيكه نسيان الرقم بياخد وقت كتير طويل لياخد يطلع من قلب من الذرات وقت صار هذا الاندماج ليوصل لسطح الشمس وقت كثير طويل بصراحه ماني متذكره اصدقائنا فين يدوروا عليه على جوجل أه ماني متذكر قد ايه والسبب ببساطه انه في عندك ذرات هذا مو فراغ في معاوقه كثير كبيره لعبور الفوتونات الشمس مو مثل ما هي عم تعبر بالفضاء اللي مثلا ممكن تصادف ذره واحده بكل ديسيمتر مكعب مثلا في فرق كثير كبير فالفوتونات بتمشي بالفضاء تقريبا بحريه من دون ما من دون ما تصطدم باي شيء قدام مشان هيك بتقريبا 8 دقائق و40 ثانيه تقطع فيها المسافه اللي قدرها 150 مليون كيلو متر من الشمس الى الارض. اشكرك ديفيد على كل حال هي تاخذ سنوات انا بصراحه كمان ماني متاكد من الرقم ولكن تاخذ سنوات يعني حتى تصل السطح لل... شمس او ايام الرقم ما عدت اتذكره بصراحه يعني وانا اسف، هو سبب الضغط هذا ضغط الزرات وضغط كثافه الماده الموجوده في في في الشمس يعني هذا السبب، على كل حال خلينا نروح سؤال اخر طيب السؤال في الاخ احمد حرقان قلت لك والالهه مش عارفين نودي افضلكم فين انت ورجل الكهف، ما اذا عندك تعقيد تحياتي لصديقنا احمد ومنشتق له كثير ويعني كلياتنا لازم نشتغل يعني اللي فينا لحتى نحاول بس يعني نخفف المأساة اللي بيعايشين فيها. اكيد اكيد آه طبعا في الاخ احمد آه في اخ احمد آه بصراحه الاسم الكنيه ما عم بقدر الفظه ولكن عم بيقول محبتي لك ولرجل الكهف آه في الأخ الياس عم بيقول تحياتي إذا بتحبوا تعملوا مدخل للسيسولوجي والأنثروبولوجي لأن على حد علمي ما عملتوا هيك حلقة لسه ما عملنا حلقة مصغية ما بتذكر عملنا حلقة بالسيسولوجي ولا بالأنثروبولوجي إيه ممكن ممكن نعمل حلقة عن هاد الموضوع أو هاد المستقبل إيه بس أوكي. طيب على كل حال بصراحة الأسئلة اللي على الفيسبوك انتهت وأنا كنت أتمنى لو أصدقائنا أظن في عندك انطرح أسئلة على على الفيسبوك عندك ديفيد بس بدي أشوف على كل حال في عنا أشياء أخرى مثل ما بيقولوا في تعليقين ثلاثة شوي بصراحة يعني للاسف الشديد يعني. طيب في الاخ جان حمو عم بيقول تحياتي نبينا ديفيد يا ريت اليوم تحكي لنا بصوره مبسطه عن الدي ان وعن الطاقه اللي ولدت البيج بانج من وين اجت هالطاقه هل؟ تمام هذا السؤال انطرح عندي على على الفيسبوك وقلت لصديقنا انه نحن حكينا بالموضوع من قبل ووعدته اذا زاد وقت فنحكي عنه. كمان صديق تاني سأل عن موضوع الطفرات عندي على الفيسبوك فممكن جوابك باختصار عن مواضيع كل يا ريت فضّل. آه بالنسبة لموضوع البيج بانك حكينا فيه من قبل بحلقة عن الطويلة الحقيقة آه عن عن نشأة الكون والثلا. لك الحلقة بعنوان قصة الكون إذا ترجع لأخونا جان. تمام ووضحنا بهذيك الحلقة فكرة إنه بحسب قوانين الكوانتوم فيزيك اليوم. الفراغ نفسه لا شيء حيث لا يوجد اي اشعاعات ولا بارتيكلز ولا جزيئات ولا اي شيء هذا الفراغ نفسه يحتوي على فيرتشوال بارتيكلز يعني جسيمات افتراضيه هي الجسيمات بتظهر وبتختفي بالتقريبا لا زمن، هلا هو مو لا زمن لكن هي السرعة كثير عالية لدرجة انه الزمن بالنسبة لنا بنقول زمن تقريباً صفر. هلا ال هي الفيرتشوال بارتيكلز وقت عم تكون popping ان او اوت بال بال بالفراغ هي عبارة عن مادة ومضاد المادة. هدول الاثنين طالما كانت نسبتهم متوازية فهن عم يفنوا بعض بشكل آلي. الانيرجي زيرو، بيطلعوا بيفنوا بعض بشكل دائم، اللي صار بحالة البيج بانج انه حصل هناك اختلاف طفيف جداً ما بين نسبة الماتر للانتي ماتر المادة لمضاد المادة، هذا الاختلاف الطفيف جداً هو الذي سبب حصول البيج بانج وسبب وجود الماده كلياتا اللي انت شايفها بالكون من هي البدايه البسيطه لتفاصيل اكثر في رجال الحلقه منشان نطول منشان يعني نحسن نوع الاسئله اكثر شيء بالنسبه لسؤاله عن الدي ان اي صديقي هو شريط يحتوي على جميع المعلومات نحن عم نستعمل مصطلحات بنفهمها لكن هي مو هيك يحتوي على جميع الشفرات اللازمة لإنشاء جميع البروتينات في جميع الكائنات الحية نباتات، حيوانات، بشر، الحيوانات، الحشرات إلى آخره كلياته يحتوي على شريط ان DNA اللي بيصير دائماً بكل خلية من خلايا جسمك في نسخة من شريط ان DNA تبعك ان DNA تبعك بتأخذ نصه من أمك ونصه من أبوك تمام مع بعض بيعطي الجينوم الكامل اللي شكلك انت بكل خليه من خلايا جسمك على الاطلاق يوجد شريط الدي ان او الجينوم تبعك بالكامل الكروموزومك الكامل الكروموسومات كلياتها تبعك الصبغياتك كلياتها موجوده لكن اللي بيختلف انه ببعض الخلايا كل خليه يتم تفعيل جزئيات من هي من هذا الدي ان ايه بنسميها جينات بيتم تفعيل هيدي الجينات كل جين محدود بشفرة بداية وشفرة نهاية عندك جينات بتعطي أوامر التفعيل لحتى هي تتحكم بتفعيل إنه هلا لازم تطلع إيه هي الخلية هي خلية جلد أو خلية عضلة أو خلية عصب أو أو أو أو أو, أو أنت ماشي الجينات موجودة بكل الخلايا لكن اختلافات بتفعيله وبالتالي بالمختبرات العلمية حسنوا يلعبوا مثلا بانه يفعلوا جين يخلوا عند الفار تطلع له مثلا ادنه من ورا او تطلع رجله من راسه او اي شيء بالدنيا بس بواسطة باعطاء امر لانه نفعل هذا الجين او نوقف تفعيل هذاك الجين وهذا اللي اليوم العلماء الثورة الجديدة بي بي عالم الطب انه لحنا نصير نتحكم بكيف بدنا نطالع او نشكل الانسال الجديدة تبعنا بانه نشفر هيدي الجينات نستثني منها اللي ما بدنا اياه او نعطل اللي ما بدنا او نفعل شيء بدنا اياه نحن. فهي ببساطة موضوع الدي اثناء العمل اي خلية بيتم شريط الار ان نسخة من الجينات تبعك من الشفرة الموجودة على الدي ان اي بيقوم بعملية تحويلها لبروتينات وهيك انت بتشتغل الخلايا بالكائن الحي كلها بكل الكائنات الحية صديقنا اللي سأل على موضوع الطفرات اثناء هي العملية اثناء عملية وبالذات وبالذات اثناء اثناء اندماج الحيوان المنوي مع ال مع البويضة وتشكيل بويضة ملقحة هلأ هي العملية لتشكل لي جينوم جديد أنت آخذ نص الكروموزوم منهم ونصه من هون من الأب ومن الأم دمجتهم مع بعض لطلع كائن جديد عمليات النسخ هي كلها سواء عملية النسخ تشكل النطفة أو البويضة أو عملية المزج اللي صار ما بين بويضة ونطفة واثناء عمليات النسخ اللي هي بالتريليونات لتشكيل الجنين هذا كله وبتصير اخطاء بالنسخ تماماً مثل اخطاء الكتابة اللي احنا ممكن نكتبه وقت انا بدي انسخ صفحه او كتاب كامل واكتبه بخط ايدي او اطبعه على الكمبيوتر ممكن كتير اخطأ بطباعة حرف معين فمثلاً اذا تم خطأ باحد النسخ هاي اذا حصل خطأ اثناء احدى عمليات النسخ هاي فانت بتحصل على طفره جيني هي اللي بنسميها طفره جينيه، ولح تعطيك تفعيل جديد لانه هذا خطا، فاذا انت صار عندك مثلا ميلاتونين بمكان مش مكانه، فانت صار عندك جين بالكامل غير الجين الاصلي تبعك، ما كان في سيترونين مثلا، وصار لا فاعطاني جين مختلف بالكامل، عطاني تفعيل مختلف بالكامل، هون هون هذا هي الصفه الجديده اللي طلعت البروتين الناتج بالنتيجه عن هي العمليه العشوائيه، اذا كان هذا البروتين ذو صفه ايجابيه للكائن الحي فببساطه الكائن الحي حيكون كثير محظوظ واخذ صفه ايجابيه بالصدفه البحته، واذا كان عطى تاثير سلبي فهو سيء الحظ وصار عنده صفه سلبيه ناتجه عن طفره عشوائيه بالكامل. اشكرك ديفيد، طيب في ابزورفا عم بيقول او عم تقول ما بعرف اذا كان انثى او ذكر سؤال هل الدماغ الإنسان تطورت تدريجيا؟ طبعاً تلك قبل شوي الدماغ تطور الانتقاء الطبيعي كله هيك بيشتغل عملية التطور كله هيك تشتغل انت وقت الانتقاء الطبيعي شغال أو عملياً الكائنات عم تطور هي تماماً بتصير قصة مثل ما أنا اللي عم بحكي عندي بيز أساسي وحصلت طفرات معينة هلأ هي الطفرات حصلت بناء على البيز الأساسي تخيل أنت عندك بيت وعما ترجع تضيف عليه مثلاً طوابق جديدة، أنت ما لك عم تهد البيت بالكامل وترجع تبني كامل جديد، ما بيصير الدماغ أنه ينطفى إنه يشعل بلحظة واحدة مثلاً يصير عندي دماغ بالكامل، لا لا لا إحنا دماغنا نتشارك بالكامل مع الكائنات الحية الأدنى كلها بالقسم الأكبر من دماغنا اللي توماس هوبز الفيلسوف البريطاني من 1700 تقريباً أو 1600 قالك انتبه بدقة قالك انه البشر عملياً ادمغتهم ما بتختلف اختلاف نوعي عن الحيوانات الأخرى وإنما هو اختلاف كيفي وكمي هذا هو الفرق من قبل داروين عندك توماس هوبز اكتشف هذا الموضوع وفي له كتابين كتير رائعين بهذا, بهذا الخصوص كلامه صحيح علم الاعصاب اليوم اكد هذا الشيء نحن نتشارك مع كل الكائنات الحيه بكل الامور اقروا مثلا اطلعوا على كتاب ريتش على كتاب تشارلز داروين تعبير عن انفعالات عند الانسان والحيوانات عمل مقاربات كثير فظيعه بهذا الكتاب على التصرفات اللي البشر متصرفة ومقابلاتها عند الحيوانات الاخرى كلياتا بالكامل نفسه فدماغنا تطور تطويري تطويريا يعني حتى مثل ما بيعبروا علماء البيولوجيا بيقول لك نحن بنملك بال بالادنى هون عندنا دماغ زواحف وكل ما عم نطلع طلوع عم يصير عندنا دماغ الثدييات والقشره اللي فوق هي القشره اللي بتميزنا نحن كبشر القشره الواعيه بنسميها واللي قلت لك هي سماكه 1 ملم تغلف الدماغ تفضل أشكرك أخوي ديفيد بصراحة في عنا شخص ظن مسلم رضا حسين أهلا وسهلا فيك سيد رضا عم بيقول ماذا كان قبل الخلية الأولى ماذا كان قبل الخلية الأولى كان هناك الحساء الذي يشمل الكرة الأرضية تقريبا عمليا في فرضيات بهذا الموضوع لكن لا يوجد تأكيد لأنه ببساطة ما حدا كان موجود قبل الخلية الأولى لا يعرف شو كان موجود قبل الخلية الأولى لكن كتكهنات أو كدراسات تكهنات برجع بقول لصديقنا يعني يقول لك في فرضية علمية أو تكهنات علمية مو يعني واحد مثل صديقنا اللي أشارت له قبل شوي سمع دايد عم يحكي كلمة صفاً فيها شو لعي دراسة وفكرة لا يعني تكهنات هي تكهنات مبنية على كثير دراسات لكن ممكن ما فيك تثبتها ما فيك تثبت شو كان قبل الخلية لأنه أنت ما كنت موجود ولا أنا كنت موجود ما فيني أرجع بالزمن لهداك الوقت لشوف أو على الأقل لليوم ما بإمكاني أرجع بالزمن لشوف لكن كان عندك حساء بيسموه من الحساء العضوي اللي هو عباره عن عن متضاعفات عباره عن نيتوكليدات بسيطه جدا عضويه تشكلت في الحساء في البحار في المحيطات بالدرجه الاولى الفرضيه اللي اخذت اكثر ادله لليوم هي الفرضية اللي بتقلك انه بلش هذا الشيء بقعر المحيطات بالاماكن اللي عم يصير فيها شيء مثل البراكين ويكون في تشققات بالقشرة الارضية، لازم كثير نعرف انه قشرة الكرة الارضية قبل 4 مليار سنة من هلا هي لا تشبه ابدا الكرة الارضية اللي نحن بنعرفها اليوم على الاطلاق. لم يكن هناك غلاف جوي، لم يكن هناك غابة، ما كان في أي شيء، كانت عبارة عن كوكب مهجور مثل أي كوكب تاني بعد برود القشرة الأرضية، القشرة قشرة الكرة الأرضية يعني. هلأ وجدت المياه على هيدى القشرة الكرة الأرضية عدة فرضيات كمان عم يحاولوا لليوم يتأكدوا أي وحدة أكثر وزناً فيهم لنعرف كيف تجمعت كل هذه المياه اللي هي مقدمة مهول جداً على سطح الكرة الأرضية بعدين بعد ما صار عندي هيدي المياه بلشت هاي العضويات البدائية اللي هي قبل الخلية عبارة عن متضاعفات بسموها بتعبير علماء البيولوجيا هاي المتضاعفات هي اللي مع الوقت تطورت واصبحت ما يسمى شيء بيشبه الار ان وحتى العلماء عاطينه اسم ما قبل الار ان اي والدي ان اللي هو مع الوقت صار الار اللي احنا بنشوفه موجود ببعض الكائنات المجهريه لليوم لم يتطور ليحتوي على دي يكتفي بوجود ار ان لكن لاحقا في متعددات الخلايا عندما حصلت طفره ادت الى ثبات الار ان لتحويله الى دي ان اي مثل ما نحن بنعرفه اليوم طبعا الانتقاء الطبيعي حيميز هذا الدي ان لانه هو اكثر ثباتا من الار ان مع انه ما استغنى عن الار ان خلاه موجود وهيك مع الوقت بلشت تتطور القصه لخليه واحده لاكثر من خليه لكثيرات الخلايا او متعددات الخلايا وصولا بقى الكائنات الاكثر تعقيدا موضوع اسد وقت كثير مخيف طبعا يعني أنا برجع وبأكد على نقطة المشكلة تبعنا مثل ما وضح قال سيغان بكتابه الكون مشكلتنا بعدم إدراك موضوع مثل التطور إنه لحنا ما عنا تقدير ما عم نحسن نستوعب قيمة الحقيقية للدهور للأزمان هاي وقت أنا لك أخذ مثلاً 3 مليار سنة من تشكيل الخليه الاولى اخذت ثلاثة مليار، هذا كلمه كلمه انت بتقولها 3 مليار عادي، هي الزمن مخيف جدا لوصلنا لكثيرات الخلايا، وكل شيء نحن شايفينه اليوم من كائنات حيه بما فيها الثدييات هي عمره تافه جدا مقارنه بعمر الكره الارضيه. اشكرك ديفيد، طيب سؤال اخر خلينا من جاك من جاك عم يقول سؤالي هو كيف يمكن التخلص من أنا العليا التخلص من الانا العليا صديقي بانك انت توعى تماما لا الشيء اللي انا حكيته باول الحلقه انه انت عمليا يعني مثل ما عبر مارك توين بكتاب ما الانسان عباره عن اله فقط دماغك عباره عن اله أنت لازم تطلع من غرائزك مثل ما طلب منه ريتشارد دوكنز وحطيته أنا بكبوست امبارح على الفيسبوك تطلع من غرائزك الحيوانية الأنانية لحتى تعال لأنك أنت وعيد بأنه لحنا اليوم عايشين بمجتمعات غير طبيعية لحنا عايشين بمجتمعات أعداء ضخمة من البشر وعملياً لحنا اليوم كل البشر على الكره الارضيه بعلاقه تفاعليه مع بعض سواء حسينا ولا ما حسينا بهذا الشيء كلياتنا عم ناثر ونتأثر ببعض وقت انت بتكبر دماغك خليني اقول بالمصطلح العامي تستوعب هذا الموضوع تعرف انه انت مصلحتك ما عادت مصلحتك انت كحيوان فردي كأنا بس مثل اي حيوان بالطبيعة انا مصلحتي اني اكل اليوم ومن بعد الطوفان الموضوع ما عاد هيك الموضوع اكثر تعقيدا من هيك، وقت انت بتوعى هي النقطة وبتعرف انه مصلحتك لا تنفصل على الاطلاق عن مصلحة كل البشر الاخرين اللي عايشين على هذا الكوكب، سواء حبيت هالشيء ولا ما حبيته، إذا أنت عم يصير عندك فائدة وأنت عم تحصل على منفعة وفائدة ممكن عم تضر بغيرك وانت مالك مبالي بضرر الاخرين ضرر الاخرين هداك رح يعود عليك سواء شئت ام ابيت بضرر لاحق لك او يمكن لاولادك بالمستقبل فوتبتوع هي الفكره ككل انت بتصير تحسن تطلع من الانا تبعك بتصير بتحس انه انت عباره عن فرد داخل هذا المجتمع الكبير كلياته ده اللي اسمه البشر اللي نحن عايشين فيه المجتمع الانساني تحس بهذا الشيء هون صدقني وقت توصل وقت لهي النقطه اذا بنحسن نوصل لهي النقطه بالاحرى البشر حياتهم رح تختلف بظرف يعني زمن قياسي جدا من الارض للسماء بكل تاكيد ديفيد بكل تاكيد أتمنى كل الناس تصل للمرحلة هي وتتخلص من هي الانا الانانيه هي ال... والجشع والطمع وهالاشياء هي التافهه للاسف الشديد. طيب حمدي عم بيقول لماذا محمد هو خاتم النبيين؟ لانه هو هيك بده. لانه هو هيك آه شو بيعرفني؟ يا جماعه اسالوني اسئله يكون لها يعني... يعني بليز يعني عم تسالوني اسئله فيكم تكتبوها على جوجل ويعطيكم الجواب يعني اسالوني اسئله تكون فيها نقاش فيها حوار افكار ريك معينه بس مو تسالوني اسئله يعني ما بعرف يعني مثل ما قال احد مثل احد الاشخاص علق عندي هذيك اليوم قال لي عم حسك يعني الناس مخربطين بينك وبين جوجل يعني فهم في كثير من الاسئله يعني اذا بس بتكتبها على جوجل قبل ما تبعتها لجان اكتب على جوجل بتلاقي جوابها يعني مو, مو يعني ما ما بعرف سالوني اسئله قاش نحس حالنا قاعدين هي الساعه مع بعض عم نتناقش بافكار معينه بعطيكم رايي بفكره تعطيني رايك بفكره يعني شيء من هالقبيل يعني ليش محمد خاتم نبيين هو هيك قال شو يعني شو بيعرفني ليش؟ لانه هو هيك بده يعني لا بصراحه هو المخرج عايز كده يعني <تصفيق> طيب يعني ليش هو هو في ليش في نبي ما قال انا اخر النبيين؟ يعني راب. اتمنى اتمنى الاخ حمدي يعني جواب واضح يعني كل نبي يقول انا اخر نبي، انت ادعي النبوه أنت ستقول ما في حدا ورائي انا الواحد الاحد والصمد الاخير وخلص اتبعوني ولازم تتبعوني، فهي الجواب المريح بصراحه اظن يعني. الاخ في رأس بصراحه هي بدها جوجل اخر يعني عم بيقول شنو نوع سيارتك؟ بدها جوجل اخر <تصفيق> طيب آه بصراحه انا في سؤال مو سؤالين في تعليقين انا استفزوني للاسف الشديد في الاخ ايمن انا ما بعرف اذا تحب تتعلق تعلق عليه ديبيد هذا برجع لك واذا ما بتحب طبعا انا بعلق من طرفي انا وفي الاخت ناريمان كمان حطت تعليق يعني بصراحه ما توقعت منها يكون تعليقه على كل حال <تصفيق> الاخ ايمن عم بيقول ادرسي وانجحي في الجامعه كي تتزوجي هذه الجمله يتبناها من يعتبر عضو الذكري كعكه تخرج او كيكه تخرج ما بعرف اذا تحب تعلق هيك تعليق ولا على هيك آ... سؤال ليش صديقنا عقب على هي النقطه بس ما عقب على نفس الجمله وقت قلت انه كمان نفس الشيء اللي احنا بندرس وبنشتغل وبندور على المناصب والى اخره كمان في تنافس باللاوعي تبعنا كتنافس جنسي الحافز تبعنا الداخلي هو حافز جنسي لا عقب على على المراه بس ما عقب على الذكر يعني ما بعرف ليش كانت مشكلته هم ومشكلته هون صراحه ديفيد انا اللي فهمته انه شبابنا ما ما ما عندهم اطلاع نهائيا، واذا اجتهم فكره جديده فمفكروا مفكرين حالهم عباقره ممكن يعني هم الاول والاخير مثل ما قلت يعني أعلى فرشته حاطط له سيجاره حشيشه او قدح بيره وعم يطرق واجته هالكلمه هي العمل ما معدي عليه، فمعناته البشريه هي ما بتفهم، فللاسف انا أتمنى من الاصدقاء بدل ما يطالعوا هيك كلام خليهم يتعلموا والإنسان مهما كان مهما كان مطلع إلا في أشياء تنقصوا يعني مهما كان مطلع <تصفيق> شوف صديقي ما بعرف ما, ما انتبهت شو اسم السائل صديقي أو المعلقة شئنا أم أبينا حبك ولا ما حبك هيك بالعام يعني نحن كائنات عضوي. نحن كائنات بيولوجية. نحن حيوانات ثديية ننتمي إلى رتبة الرئيسيات. فكرة أنه أنت كائن فوقي متعالي مثالي. هي الفكرة الحج أفلاطون كان يحكيها على المصطبة من زمن قبل 2500 سنة. هي الفكرة غير صحيحة. وقت اللي علماء النفس بلشوا مؤخرا باخر مئة سنه بس حرفي عمليا القفزة الفعليه بلشت مع آه مع سيغموند فرويد وقت سيغموند فرويد أخذ فكره داروين وطبقه على البشر حسب بتصنيفات باقسام الدماغ اللي صارت معروفه اليوم بعلم النفس وطبق الغرائز كلياتها والافكار كلياتها على البشر. كما من افكار فرويد خاطئه؟ نعم. داروين تفسيراته خاطئه؟ نعم، لكن ومع ذلك اليوم العلم عنده قاعده واحده ما ما في اثنين من العلماء بيجدلوك فيها. مثل ما انه ما في اثنين من العلماء بيختلفوا على انه كل الماده في الكون تتكون من الذرات كل شيء بتشوفه حواليك هو ذرات وكل هي الذرات اللي انت شايفها حواليك عمليا القسم الاكبر منها هو الفراغ يعني أنا ما ما أنا هلا انا اذا بقول لك المعلومه بتصدقها مخك ما حيستوعب اذا انا بقول لك انه هلا انا كديفيد وانت كجان وصديقنا اللي حكى والكل الاجهزه عمليا هن بغالبيتهم الساحقه فراغ نواه الذره أصغر بمئة ألف مرة من الحيز اللي بتشغله الذرة مئة ألف مرة بكرر فنحن عمليا فراغ بالكامل كل شي حواليك فراغ مخك ما رح يستوعب هي الفكرة ولا رح ترفضه هلأ هتسألني شلون أنا بحسن صف هيك فيني فسر لك الموضوع علميا واشرح لك ليه في مادة صلبة وليه في مادة كذا كيف الكتونات تتنافر مع بعضها فبتعطيك إحساس الصلابة هاد إلى آخر منفوت بالموضوع للصبح انت بدك تعرف انه وقت مثل ما حكيت قبل شوية يا جماعة لحنا مشكلتنا بمبحث المعرفة بانه انت وقت بدك تبني فكرتك عم تبني فكرتك على شو على رأيك الشخصي؟ رأيك الشخصي لا بالنسبة لي ديفيد ولا بالنسبة للوزن الثقافي العالمي له أي قيمة على الإطلاق فيني اسمعه منك يعني وإشعل البايب تبعي وإنه يهز راسي وامشي تماماً وبعتذر على التشبيه مثل إذا عم بسمع رأي طفل صغير بأمر سياسي بالبلد مثلاً أو بنظرية اقتصادية وهو لساته طفل صغير ملو مطلع وفهمان أي شيء ما لحزعله بس بنفس الوقت ما في له اي قيمه عندي لح انساه بعد شوي. فوقت بدك ياني جادلك واحكي معك واعتبر كلامك له وزن، مثل ما كل المفكرين والباحثين والفلاسفه عبر التاريخ عم يتجادلوا بين بعضهم، هذا هو هيك اتطورت الحياه، عن طريق جدالات، تقرا كتب الفلاسفه والباحثين والمناطق كيف طورت نظريه المنطق ونظريه المعرفه ومبحث الاخلاق والى اخره، كلها عن طريق مجادلات ودراسات واثباتات وكذا. حتى بالفيزياء نفس الشيء وبالبيولوجي وبكل المناحي العلمية بدك تعمل ستوب لدماغك وتقول دقيقة شوي أنا شخص أفكر بناء على عقلية بنيت من وسطة المجتمع ومشان هيك عم ببني قراري انا بناء على خبرات وتجارب تعلمتها بالحياه بالحاره ومع رفقاتي وبالمدرسه ومع امي ومع الماما راي الماما والبابا تبعك ما بيهمني ابدا بيهمك انت يمكن لانك بتحترمهم هن امك وابوك بس بالنسبه لي ما بيعني بي لي ابدا هو راي فرد من افراد المجتمع سو so, وقت بدك تعطيني رايي وتخليني اعطيه اي وزن وقيمه وما اطلع على التعليق تبعك واعمل سكرول هيك بالماوس تبعي ما له اي وزن بدك تجاوبني بعد ما تكون مدور وباحث وعم تعطيني أفكار صار لك درسة عليها سنين هيك بدك تحكي معي هيك أنا بدي أعطيك وزن أما إذا ما بدك تعمل هيك فببساطة ما لي مضطر إني حر حالي وجاوبك يعني هلأ لحنا شئنا أم أبينا مثل ما, الفلس... ما علماء الفيزياء مجمعين أنه كل المادة تتكون من ذرات برضو كل علماء البيولوجي مجمعين على أنه لحنا كائنات حية ننتمي إلى المملكة الحيوانية رتبة الرئيسيات نحن ثديات عليا أو رئيسيات عليا إحنا كل شي عايشينه كل شي عم نعمله لن يخرج عن نطاقنا البيولوجي عمليا بأرض الواقع دماغنا هاد ما تطور ما حطه الله براسك إلا إذا أنت كنت مسلمي قصة تاني أما أنا من وجهة نظري من وجهة نظر العلم دماغك ما حدا فتح لك ياه ونزله هيك من السماء أو من مجرة تاني دماغك مثل ما قلنا قبل شوي تطور تدريجيا في صراع من أجل البقاء من أجل التكاثر هاي غرض الطبيعة الطبيعة ما حافظت على أي كائن حي يظل موجود بيناتنا لليوم إلا لأنه نجح في صراعه من أجل البقاء وحقق تكاثر أكثر فسيطر على الحوض وبالتالي عمليا انت ما رح تحسن تطلع من خارج هذا النطاق الا اذا كنت بقى احسنت عن جد تكبح كل غرائزك وكل وكل قسمك الغريزي بالكامل لتوصل مثل ما وصفت باحدى الحلقات على قناتي لتصير كائن حر خارج تماما نطاق الغريزي تبعك وقت اللي بتوصل لمرحله مثل مثلا المرحله اللي وصل جوردانو برونو وقت قال انا ما غير رأيه، ثمان سنين أو سبع سنين عم يتعذب بإيطاليا من قبل الكنيسة وما غير رأيه، حرأوه وهو عايش وما غير رأيه، هذا الشخص وصل لمرحلة طلع من غرائزه، ما عاد فرقت معه غرائزه وكينونته وجسمه، صارت فكرته هي المهمة، ما فيك تجي تقنعني أنه أنت والثاني والثالث والرابع وكل أفراد المجتمع وصلتوا لمرحلة جوردانو برونو أو لمرحلة سقراط مثلاً، بهذا هذا الكلام سوري منك يعني. وبينك وبين هدول الناس وبيني انا كمان وبين هدول الناس مسافة كتير طويلة لنحسن نوصل له. لنحسن نوصل لهي له النقطة اللي نتنازل فيها عن جسمنا كلياته وغرائزنا وحاجاتنا وكذا ونقبل انه نموت كرمال كلمة بدنا كرمال فكرة عنا. او كرمال كلمه عم نقوله وجوردانو برونو ولا سقراط ولا اي حدا من هدول الاشخاص اللي قتل كرمال كلمته ما وصل لكلمته هي هو سمعانا من القهوه وسمعانا من البابا والماما وسمعانا من على اليوتيوب بفيديو على اليوتيوب وصل لكلامه هذا عن طريق بحث وتفكير ودراسه لسنوات طويله لا توصل لهذيك المرحله وانت بعدين تقرر اراء مخالفه للاراء اللي مجمع العلماء كلياته عم يحكي فيها، ساعتها فينا نقول انه ارائك الى وزن. تفضل يا اشكرك ديفيد جزيل الشكر انا اتمنى الاخ ايمن هذا يعني يفكر اذا هو ما ما محتاج جنس او في شخص انثى كان او ذكر ما لا يبحث عن الجنس يعني مهما كان. بالمناسبة. الجنس يعني. بالمناسبه. أن يكون الإنسان مدفوعاً بواسطة الغريزة التبع لمحفز للقيام بأمر ما لا يعني لا من قريب ولا من بعيد بعلم النفس أنك أنت عم تعمل هذا الشيء لتعمل سيكس مو مو هيك القصة يا جماعة هي النقطة اللي ما عم تفهموها يعني أنا مو وقت بقول لك أنه أنه أنه أنت في عندك حافز ولا وجسمك وكذا عم يدفعك وهرموناتك عم تدفعك لتتنافس ولتدرس ولتحصل مناصب او لتكون مبدع او لتكون كذا معناتها انت عم تستنى انه انا بدي اخذ شهادة الدكتوراه من هون لاطلع اعمل سكس يا جماعه مو هيك القصه شوفكم لا تكونوا سطحيين بطريقه تفكيركن لا تكونوا سطحيين بهذا الشكل بدك تعمل سكس فيك تروح تعمل سكس باي مكان سكس موجود على التليفون اليوم فيك تتصل تيجي لعندك البنت من دون ما تتحرك من مكانك ما كنت بالعالم كلياته القصه ما ل... ما بس يس... في فرق ما بين الدوافع والحوافز النفسيه الموجوده بالعمق السيكولوجي تبعك اللي انا عم بحكي فيها لاني مفترض افتراض وعلى ما يبدو أنا مخطئ بأنك أنت شخص واعي وعم تفهم علي شو عم بحكي في فرق ما بين هي الدوافع وما بين الفعل بحد ذاته كفعل فرق كتير كبير ما دخل هي بهاي بعلم السيكولوجي ما في عالم سيكولوجي لك التنتين مربوطين ببعض على الإطلاق ما في اي حدا بيحكي هذا الكلام بس على ما يبدو كثير من الاصدقاء لقصور بنظرهم مفكرين انه انا وقت عم الانسان بيكون محفز هذا التحفيز السبب تبعه بعقلنا اللاواعي جوا جوا جوا بدماغنا الباطن هو مدفوع بتنافس غريزي للدفاء لل للتنافس من اجل التنافس الجنسي معناته هو مفكر عم انه انه انه هو بده يطلع مشان يعمل سيكس يا اخي مو هيك القصه، مو انت عم تدرس منشان تعمل سكس، لانه اذا تعمل سكس مالك مضطر تدرس 10 سنين بالجامعه مثلا، فيك تعمل سكس اليوم وبكره وإمتى ما كان، ما هو هيك الموضوع طب اشكرك دافيد على كل حال يعني بقينا خمس دقائق من الوصيه واصدقاء طرحوا اسئله كثير بصراحه بس الاخت ناريمان انا بصراحه كثير مصدوم ب بسطحيتك يا نريمان وبفكرك المسطح السطحي مثل تصطيح الكرة الأرضية عند أخوتنا المؤمنين فعم بتقول نريمان المرأة تدرس وتتخرج بسبب التنافس الجنسي هي علامة هاي علامة استفهام كمان السؤال تطرح ما هذا التخلف يعني أتمنى منك نريمان بما أنك مبدعة ومفكرة وكثير مثقفة يا يعني ريت مات تلقي الكلمات اللي غير لائقه يعني المتخلف وهالاشياء بما انك مثقف وصلان لمرحله من الوعي اوعى من النار كل كلياتنا يعني فعم ترجع تقول لا يا حبيبي المراه تدرس وتشتغل لاجل الحصول على استقلاليتها الماديه لتحررها من عبوديه الرجل يا سلام لانه كل النساء الموجودين معهم تحت عبوديه الرجل وكلهم يشتغلون حتى يردوا استقلاليتهم ما اكثر نساء العالم ياخذين استقلاليتهم وردي يعني لا طالعي على على بلادك يعني انا اسف سيده ناريمان يعني انت صديقتنا وعلى عيننا وراسنا يعني اتمنى اتمنى يكون عندك شوي شوي لباقه لباقه ونحن اصدقاء نحن مانا اعداء يعني هالكلام الهجومي اللي ما له طعمه يعني بصراحه يعني اذا اذا مثل ما بقولوا اذا دل على شيء يدلي على يعني يدل على مثل ما سطحيه و... ونفسيه غير غير متكامله الأنصحك انصحك هي طبعا عم تقول لرجل الكهف حبيبنا وامير مثقفيننا اللي, اللي اللي اتمنى انه نعرف قيمته نحن ك, ك... كاقل شيء نحن ك ك راكدين ورا التنوير او بنحب التنوير او بنحب إنه ناسنا تفهم نعرف قيمة المثقف اللي عنا موهل مثل اللي بيطلع على الفضائيات اللي انا ما بدي اسميهم اسامي تافهة بس انا اتمنى اتمنى يكون عندي عشرة سوريين مثلا مثل الديبل او على مستوى العالم العربي بصراحة كاملة اتمنى يكون عندي عشرة فقط للأسف الشديد يعني نحن نحن المثقف اللي عمنا الحقيقي ما عم نعرف قيمته بيجينا واحد بهلول مثل كيان وغيره عم صفقوا له ولا يعني اين انتم لا ونحن كمان من, من تيار الحادي على اساس يعني تحسبين يا ناريمان على التيار الالحادي للاسف عم تقول لرجل كهف انصحك الخروج من وقت لاخر من كهفك المظلم لكي تواجه واقع المجتمع الاسكندنابي اللي انت عايش فيه تعلم منه الرقي وتتعلم يا ريت تكتبي كمان بشكل صحيح سيده ناريمان آه كلامك هذا وفي معظم حلقاتك يدل على مشكله عويصه مع المراه ما بعرف اذا بتحب ترد عليه واذا ما بتحب ترد عليها هذا شيء يخصك آه ديفيد صديقي نفس ال... نفس الكلام اللي كنت عم بحكيه قبل شوي هلا آه اولا شكرا على النصيحه مع انه انا مالي بحاجته ثانيا يؤسفني إلك انه يبدو لي من تعليقك هذا انه انت اللي في عندك مشكله مع الذكور مو انا اللي عندي مشكله مع الاناث لسبب بسيط انه انت كنتي انتقائيه بكل الحلقه تبعي حكينا عن الذكور وحكينا كيف انه بالأول انه كمان الذكور كل حديثنا كان عن الذكور وانه الذكور كيف يتنافسه وكذا وقلت بيل جيتس وحكينا على وحتى انت قلت أينشتاين وفلان وفلان من كل الكلام اللي انحكى بالحلقة ما انتبهتي ولا عقبتي إلا على انه الامرأة لا تدر بالتنافس الجنسي سوري منك معناته انت انت قائية في أو متحيزة في الانتقاء تبعك جان حبيبي شوف كل الاشخاص اللي ما طلعوا على التطور وما لهم مقتنعين بالتطور بيقول لك ببساطه بيضحك على اي واحد فهمان التطور بيقول لك ها انت بتقول جدك ارد وكذا ولحنا كناس فاهمين للتطور كيف بننظر لهم لهدول بالله عليك يعني كيف نحن بننظر هلا انا كديفيد كيف بنظر لواحد عم يضحك لي انت بتقول جدك ارد ها, ها, ها. شو النظرة اللي باخذها عنه؟ نفس الموضوع تماما، مو إذا أنتم صرتوا ملحدين يعني أنتم بالنسبة لي صرتوا مثقفين كبار كلامكم على عيني وراسي، بضل كلامكم على عيني وراسي بس ما فيني أخذ له أي وزن يعني. فأنتم تماما هالتعليقين اللي هلا أنت ذكرتهم بالنسبة لي تماما يوازوا واحد جاي عم يقول لي هي أنت عم تقول جدك أرد ورح أعاملهم مثل ما بعامل هداك يعني ببساطة فأنت إلا اللي بعده إذا عندك شيء ثاني. على كل حال اشكرك ديفيد طبعا الساعه صارت ساعه في سؤال اذا بتحب تاخذه ولا هذا السؤال يلا ماشي مشان ما اني لحق او نحن ماصفين السؤال بصراحه لانه تكمله للسؤال آه هو كيف يمكن التخلص من الانا العليا تكمله للسؤال عم بتقول تكمله لسؤالي الاول اطلب توضيح اكثر من ديفيد كيف نطبق هذا الكلام على المجتمعات مجتمعات الدول المتكلمه باللغه العربيه وتحريرهم من ولائهم لمعتقداتهم المنتهيه الصلاحيه أه صديقتنا السائله تختم اظن اظن اخت اظن anyway, أه عزيزي او عزيزتي يعني بصراحه هذا يعني محصله الجهود اللي نحن عم نعملها كلها تهدف بس لهي النقطه بصراحه تهدف القصه بس انه نحن نوعي الناس بانه اولا اول مشكله واول نقطه لازم يفهموها الناس هدول بمجتمعات الناطقه بالعربيه انه يعرفوا انه في مشكله هي اول خطوه اول خطوه انا بدي اياهم يحسوا فيها أنه يحسوا انه في هن عايشين بمشكله في كارثه هذا الوضع اللي إننا عايشين في هالمجتمعات هي ال المتهالكة مثل البيت القديم اللي عايشين فيها هي ما هي الحالة المثالية ما هي الحال الوضع الطبيعي لازم اولا يحسوا انه في مشكلة وهي مالا مهمة سهلة على الاطلاق ثانيا لازم يحسوا ويعرفوا انه الفكر اللي هو براسهم هو عبارة عن فكر واحد او ثقافة واحدة من ثقافات كثيرة بالعالم لا هي أكمل ثقافة ولا هي أفضل ثقافة هي واحدة على قدم المساواة مع الثقافات الأخرى مثلها مثل غيرها تطورت بناء على بيئتها وإلى آخره والظروف التاريخية اللي عاشت فيها المنطقة بعدين لحتى نبلش نفهمهم، نخل, ن, ن, ن, نعلمهم بأنه هن لازم يطلعوا على الأفكار المخالفة لإلهم، يحترموا الناس المخالفين لإلهم يا حتى يبلشوا يحسوا انه لحنا لازم نطمح لانه نصيب بشكل مخالف، يعني طوال ما انا عم شوف هدول المجتمعات بيطلع بيقول لك اخي بالدول الاسكندنافيه نسب الانتحار عاليه اخي، والبنات كلهم منحلين اخلاقيا، والبنت بتعمل سكس مع 100 شب وما عندها مشكله، والواحد بصير عمره 18 سنه بكب امه وابوه وكذا وبضله ماشي. طول ما هي الافكار المغلوطه هن عم ينظروا للمجتمعات الطويل اللي هن هي سابقتهم بال الحضاري فهن عمليا عم يعملوا مثل المثل السوري اللي بيقول يلي يعني ما بيطول العنب بيقول عنه حصره يعني هن ما بدهم يروحوا لهنيك ولا يتعبوا حالهم فاakhir احنا مقعد بوضعنا البائس بوضعنا السيء وكذا ومنصير نلاقي كل السلبيات بهدول المجتمعات الاكثر تطورا وانا ما عم اقول ابدا انه المجتمعات حتى الإسكندنافية ما في عندها سلبيات، أنا ولا مرة قلت هيك، لأنه يعني دائماً تكون أنا عم بحكي بهذا النفس، تجيني تعليقات أنه الناس لك أخي أنت متاخد بالمجتمع الغربي، وإن... لا يا حبيبي، مو هيك أنا بنظر بموضوعية كل الأمور، بس ما فيني كون بيتي بنأزازه عن محاجر العالم مثلاً ما فيني يكون بيتي عم ينهار تماما اللي عم يصير وقت اللي انا بدي اقعد انتقد المجتمع الاسكندنافي مثل اذا انا قاعد ببيت لبن عمره 300 400 سنه منهار تماما والسقف تبعه مايل ورافعينه بخشب وبكذا وعم يشر علي مي المطر وعم بتطلع اقول لك شايف جارنا هذاك اللي عنده فيلا؟ شايفه يا جان؟ عنده شباك مكسور هي هي, هي شباكه مكسور ش... ما انتم تماما بدكم تحطوني بهذا الموقف اذا بدي اقعد انا انتقد المجتمع الاسكندنافي، اكيد بالاول بدي اترك شباكو المكسور خليني يصير عندي فيلا مثل تبعه بالاول، بعدين بنفكر لنعمل شباك مو مكسور مثل الشباك تبعه، ف لازم نشتغل على هي القصه، هذا الموضوع اللي لازم يوعاله الناس انا كديفيد مع انه صار زمان بعيد عن المجتمعات الناطقة بالعربية بس يعني من اللي عم شوفه بالفيديوهات وكذا على الانترنت يعني شيء مزعج جدا بصراحة يعني كل ما بشوف فيديو بيحسسني انه الامل شبه معدوم فبفضل اني ما اتفرج على اي فيديوهات على فكرة ديفيد يعني هي وجه السحارة اللي موجودين على على اليوتيوب والنت صدقا هدول وجه السحارة يعني على كل حال ديفيد انا اشكرك حبيبي جزيل الشكر لبيت الدعوه واتمنى اتمنى مثل ما قلت سابقا انه اصدقائنا يقدروا شيء اسمه مثقف بكل معنى الكلمه، اتمنى بس اذا مواضيع ما بيعرفوها او اول مره بيسمعوا فيها يبحثوا يا اخي على اساس نحن التنويريين او العلمانيين وات يعني نحن هدفنا البحث، اتمنى تبحثوا يعني ما هو عيب انسان ما يعرف ولكن العيب انه يلف اجر على اجر ويعطي احكام يعني لم ينزل الله من بسلطان في كيف بسموها هاي على كل حال ديفيد حبيبي كلمه اخيره بتحب تقولها بهالحلقه تفضل كلمه اخيره بضوء يعني هي القصه اللي شوي عص يعني خلتنا نتضايق انا انا ارفض انا انا كديفيد ارفض اني انا اكون مصدر معلوماتكم انا ارفض هذا الشيء انا ارفض انه أنتوا تعتبروني قاعدين لافين رجل على رجل واخي و... يلا نستنى ديفيد ليشرح لنا التطور ويشرح لنا كذا ويشرح لنا كذا ويشرح لنا كذا اولا اولا يستحيل مو بس على ديفيد على اي حدا، يمكن في اذا انا اذا اذا عندك مثلا هيئه اعلاميه كامله تحسن تضغط لك مثلا ببرنامج وثائقي معين فكره متكامله، بس سوري منك يعني انا قاعد لحالي ما ما فيني لا عندي الوقت ولا عندي القدره على اني اقعد اشتغل لكم هذا الموضوع، اذا بدي اشرح لك فكره معينه، اي فكره كانت، هي الفكره بدها تاخذ مني ساعات طويله واي شخص من الاشخاص اللي بيعرفني شخصيا وصار في أعداد وحوارات طويلة بيناتنا بيعرف تماما ما أقول جان أنا من الأشخاص يلي صار معي كتير من المرات أنه أقعد مع شخص نحكي لمدة 12 ساعة ننستوب 12 ساعة قاعدين وعم نشرب قهوة وندخن واشرح اشرح اشرح, إشرح. وفيني حالة أنه أنا مثل ارسطو طاليس بوقف وبتمشى وانا عم بشرح ما بحب ضل قاعد على الكرسي، فهلا انتم لبكيني وانا قاعد لمده ساعه كامله، صدقا يا جان اللي بيعرفني شخصيا بيعرف انه انا عم بحكي كلام صح، لاشرح فتره معينه متكامله وحصية بالكامل 12 ساعه وبعدين منكون فرطنا من التعب يعني منكون قاعدين من الساعه 8 بالليل لثاني يوم 8 الصبح انه اوف العالم عم تروح على شغلة ونحن لسه عم نحكي هي المشكله، المشكله جان انه المعارف الانسانيه مترابطه جدا. الافكار العلميه نفسها، فيني اشرح لك فكره علميه بسيطه بنص ساعه، ساعه، بعشر دقائق، فكره علميه مبسطه نحكيها وخلص ننتهي، بس وقت بدي احكي لك موضوع ضخم كامل، ما فيني ما فيني اجمع لك اياه يعني اذا في كتاب واحد مثلا، كتاب اسمه الـ الـ كتاب ديفيد بوس اللي اسمه العلم النفس التطوري، علم النفس التطوري كتاب واحد، كتاب واحد لديفيد بوس مقرر جامعي بعلم النفس، موجود على الانترنت بي دي اف ببلاش باللغة العربية، الكتاب من ألف صفحة، كتاب واحد عم يحكي فيه مبادئ، وبهاد الكتاب مستشهد بمئات الكتب الأخرى اللي لازم ترجع لها لتقراها لحتى تفهم النظري، يعني هو بيحط لك نظرية يعني بيقول لك نظرية هاملتون اللي قالها بالكتاب الفلاني كذا كذا كذا، وظلوا ماشي بالموضوع، يعني بدك ترجع تقرا كتاب هاملتون الفلاني لتفهم نظريته، واخذ منه الكتاب ألف صفحة، كتاب نشأة الإنسان والانتقاء الجنسي تم ترخ... نشأة كونه هذا موضوعنا تبع الماضي، ده كتاب داروين نشأة الإنسان والانتقاء الجنسي ترجم للعربية بثلاث مجلدات أي ساعة بدي أشرح لك ثلاث مجلدات اللي قالها داروين لحاله ناهيك عن كل المباحث العلمية اللي من أيام داروين لليوم لأجي اشرحها لهذا الشخص يلي قاعد وصفن بالقصة وطلع معه أنه ذيل الطاووس كبير لحتى يخوف الأعداء مثلاً يعني إنه بالله عليك يعني لا انت أنا بساعة لحلحك إشرح لك طول بالك ديفيد على فكرة على فكرة مصدر المعلومات هي. في تعليق اجى بس انا نسيته كنت اذكر لك اياه يعني كنت حابب انه اذكر لك اياه بس جد نسيته، في شخص ما بعرف ما تذكر اسمه ما هي ما هي امكانياتك العلميه مثلا او خلينا شهاداتك حتى نخليك مصدر لمعلوماتنا يعني يا جماعه متى ديفيد قال انه خذوا معلوماتكم عني او متى اي شخص يعني هل من المعقول في عقل يقبل إذا أنت قارئ أنت أي شيء؟ هل من المعقول انك تأخذ مصدر معلومات من شخص يتكلم مثلا على اليوتيوب أو شخص يتكلم هون؟ ولا في مصادر في جامعات في دراسات مثلا مثل ما بقولوا دراس دراسات رسمية تقوم بها جامعات تضع ختومة الختم من كذا مركز علمي لحتى يصير معلومه حقيقيه او معلومه ممكن تسقفيه فيها، ما تاخذ تيجي تاخذ معلومه مني انا ولا من ديفيد ولا من فلان ولا من علان، احتمال بكل بساطه يعني واحد ينسى ينسى رقم مثلا يعني شو هالشغله العظيمه او يفكرها رقم 62 يفكر خمس مع كلياتنا يعني. صحيح، شوف جان، شوف جان حبيبي أنا وضحت هي النقطة كمان بالقناة تبعي إنه في فرق ما بين شخص مثقف موسوعي هاوي وما بين شخص مهني طبيب مهندس أستاذ كذا كذا هذا مهني غير المثقف ومع ذلك أنا مثل ما قلت قبل شوي أنا مو شغلتي إني أعطي معلومات الا وقت انا بعمل سلسله كامله بقى وبدي اشرح فيها الموضوع وكذا، اذا قررت اعمل هذا الشيء بسلسله متكامله، هون حقك تجي وتقول اخي انا استفيد من معلوماتك وحقك تسالني هل انت مؤهل ولا مالك مؤهل، ومع ذلك انا كل املي بهذا الشيء اللي عم بعمله وهذا الشيء اللي عم حاول ساويه بصراحه انه انا حفز الأشخاص أني أنا أعطيهم أفكار، أعطيهم معلومات، تثير عندهم حس التساؤل، مو ليسلخني سؤال وتعليق بعد منه على الفيسبوك، لا لحتى يقعد هو يدور ويبحث وكذا ليفهم هي النقطة اللي ديفيد قاله، مثل موضوع الذرات اللي حكيت عنه قبل شوي. عم بشتغل على كتاب ما بعرف إيمتى بخلصه لإنشره، اتبعت هذا الأسلوب كثير أني زت عم زد زت فيه معلومات متفرقة أثناء كتابتي بمختلف المناحي مو لأنه أنا بدي أعطيك معلومات لأنه هذا الكتاب تبعي مو لي أعطيك معلومات أنا عم بزدتهم لحتى خليك أنت متحفز عم حبطل لك مراجع بآخر الكتاب هلا أنا مالي مطالب أعطيك مراجع ولحنا عن ندردش لكن بكتابي بعطيك مراجع وخليك تروح تدور وتبحث فيها إذا أنا حسنت خليك يصير عندك هذا الحافز لأنه هذا الجانب اللي لحنا اللي يعني يعني بينقصنا مثل ما قلت لك قبل شوي يعني مخك ما لحاله لح يعرف انه في شغلة لازم يتعلمها مثل ما قلت لي انت قبل هالمرة مثلا انتقاء الجنسي مثلا ما كان خاطر لك انه في هاي الفكرة بالاساس بس انه سمعت عنه اه خلينا نحكي وندور ونشوف وانت شو قلت اللي لي كتب لاقرأ بموضوع الانتقاء الجنسي هذا اللي بديه هذا اللي بدي الناس تسمعوا تسمعوا افكار غريبة من ديفيد ديفيد عم يزتلك ياه ورايح يشوف شغله انت لازم يصير في عندك نوع من الكريوسيتي او الفضول براسك لانك تروح وتبحث وتدور وراجع ورا ديفيد وانا بقوله للكل قبل ما تكتب لي تعليق راجع ودور بالأبحاث، بالمصادر، وقت بتلاقي ديفيد عم يقول كلام غلط، تعال لا عيني يقول ديفيد، قال كلام غلط، وصارت مرة واحدة بتسجيلاتنا معك، مرة قلت فيها أنه آه أينشتاين آه حكيت عن نسبية وقلت أنه لبعدين لأثبتت وأخذ أينشتاين جائزة نوبل عليها، إجاني تعليقين وقالوا لي لا يا ديفيد، أينشتاين ما أخذ نوبل عن نسبية، وقلت لهم شكراً للتصحيح، بغية شيء، أنا إنسان وبخطأ، كويس اما تيجي وتعطيني هي الديباجات اللي بلا طعمه يعني فببساطة يعني انا ما له قيمه وشكرا لهي الحلقه وبتمنى ما كنت اقلت عليكم اشكر اشكرك جزيل الشكر اخي جاد واسف كثير أخذنا من وقتك زياده عن المطلوب صراحه وكان ساعه صار ساعه وربع ساعه وثلث تقريبا يعني فدك تعذرنا نحن اقل شيء يعني امروني يعني انت كريم ونحن مستاهل يعني على كل حال اصدقائي طبعا بكره في عنا حلقه انا بالفيسبوك امبارح قصدي من يومين قلت طالع لعند الله زياره وطلعت انا وشفت الله وحكيت معه طبعا ودردشنا وبكره انا راح اعمل حلقه كامله عن زيارتي ل الله ولنشوف طبعا كثير قصدي ما بعرف شايفك عم تضحك ديفيد لا بس اثارت فضولي تخيل يعني شو شو الحوار اللي صار. كل حال في كثير اصدقاء طلبوا مني يعني اوصل اوصل رسائل وكاني صرت صرت رسولا لا انا لا لست رسولا لكن احتمال اكون خليفه الله يعني على الارض هو يعني بصراحه هو وكلني مهمة خلافة الله على الأرض وهذا حلم كان عندي أنه تم خليفة الله على الأرض فهو وكلني أكون خليفة على كل حال يعني هو شرح لي كثير وتحاكينا كثير ودردشنا وبساط أحمدي كان بيناتنا ما في أي مثل ما بقولوا أي رسميات بيني وبين الله ورسائلكم كلها وصلت لله وجاوب عليها وأتمنى حلقة واحدة تكفي إذا ما كفت حلقة واحدة راح نسوي حلقتين على لقائي مع الله على كل حال أنا أشكرك جزيل الشكر حبيبنا ديفيد وأشكركم أصدقائي وأشوفكم بكرة في في لقائنا مع الله لنشوف وإيش دا معنا أشكرك ديفيد <تصفيق> شكرًا حبيب إلى اللقاء إلى اللقاء